poměr a e, mužů ve společnosti je tak zhruba 50 na 50 a poměr žen v politice, v rozhodovacích funkcích, ve státní správě, ve vědeckých funkcích, je neodpovědající tomuto složení. V parlamentu České republiky je 80% mužů. Vy si skutečně myslíte, že v naší většinové společnosti jenom 20% žen, které by byly schopné tyto ne, funkce mě, vykonávat. Ne, to... A tak to je už po celou dobu fungování parlamentu. Ne, vzbytečně... ta, situace se, ta situace se nezlepšuje. Takže já si myslím, že tohle to ukazuje jednoznačně, že nějaký nástroj by byl by byl více než vítaný a myslím si, že by to velmi proměnilo i politickou kulturu.